السلام عليكم ورحمه الله وبركاته فيديو جديد لفيلا للبيع في كمباوند دره فيلا مساحه الارض 610 متر مباني مساحتها 750 متر على دورين على ثلاث ادوار بالروف طبعا ده شكل الفيلا الخارجي وفي برجوله فوق وده باب الفيلا التفاصيل طبعا والساق هتلاقوها كاملة أسفل الفيديو عندنا ده باب الفيلا وعندنا هنا باب الجراج جراج خاص النية متقفل برجولة نقدر نحن نركن فيه الفيلا نركن فيه العربية أنا آسف ودي شكل الفيلا الخارجي والمدخل بعد كده هنمشي في الممر هنخش من ورا من ناحية البسين الفيلا فيها بسين حلو كبير هنخش من ورا هنشوف المساحة بتاعته في إضاءات موجودة في الجنينة تفاصيل كاملة والسعر هتلاقوها أسفل الفيديو طبعا هنا الشبابيك كلها متأمنة كومباوند فيه فعلا ناس صفوة من المجتمع عندنا ده مساحه البسين وعندنا باب هنا بيطلعنا على الجولف هنجيب لكم قدر هنا للفيلا وده كادر للفيلا عشان نقدر نتفرج ودي كده الجزء الخلفي للفيلا في هنا عندنا باب بيطلع على جولف كبير جدا ومميز هنشوف كل ده من فوق هنخش نتفرج على جوه هنخش جوه نشوف الفيلا نفسها اول ما بنخش الفيلا من البلكونه او الدخله بتاعت الطراز دي بنلاقي مساحه الريسبشن بنلاقي عندنا هنا الباب الرئيسي اللي احنا شفناه من بره ده باب الفيلا بنخش هنا نلاقي باب الباب ده فيه جزء الخاص بتاع حمام الضيوف ده هنا حمام الضيوف وهنا عندنا باب بيطلع للجاردن من الناحيه الثانيه بحس ان لو حد داخل ما يخشش من ناحيه الريسبشن سوى لو مربيه او شغاله مساحه المطبخ حلوه وميزه ان المطبخ كله نور وباصص على الشارع اللي فيه مدخل الفيلا هنطلع ونشوف غرفه المربيه بالحمام دي هنا مخزن تحت السلم دي غرفه المربيه وليها الدولاب بتاعها بالمناسبة إن الفيلا كلها بالفرش والأجهزة والتكييفات ده حمام المربية وفيه بانيو أدم عندنا هنا السلم معمول بفورجيه هنطلع نتفرج على الأدوار من فوق بيقابلنا الدور الأول بعد الأرضي دي الطرقة بتاعته عندنا أول حاجة هنا الليفينج أوضة معمولة بالتراث هجيب لكم زاوية تانية ليها ميزة إن الفيو كله شجر زي ما احنا ما شايفين وعندنا هنا باصص على حمام السباحة بعد كده بنطلع من الغرفة الليفينج بنلاقي عندنا غرفة نوم ماستر وفيها جاكوزي هنتفرج عليها بردك غرفه نوم كبيره وادي الجاكوزي بعد ما بدات لهم هنقول كده احنا عندنا غرفتين بنخش على الغرفه الثالثه الغرفه هنا باصة علي باب الفيلا والمدخل بعدين عندنا هنا حمام اللي بيخدم التلات غرف غير حمام المصدر ودي عندنا هنا الغرفة الرابعة طبعا ميزة زي ما انتم ملاحظين ان الفيلا كلها احنا بنصورها الصبح الشمس داخلاها في هنا بلكونة صغيرة يمكن احنا بس مش قادر اجيبها لكم علشان مقفول الجزء ده بنطلع بعد كده الدور الاخير اللي في الروف عندنا هنا ليفينج بردك معمول ما بين الغرفه وما بين الروف في عندنا هنا الأول بعد الليفنج في غرفه ماستر بالحمام بتاعها وهذه الغرفه يبقى عندنا توتال الغرف خمس غرف غير غرفة المربي وده باب بيطلع على الطراز ده طراز حلو جدا ميزة ان هي موقعها مميز والفيلا بعد كده بنلاقي باب بيدخلنا على روف بيورينا الجزء اللي ورا كله دي المساحة بتاعته طبعا في ناس بتبقى عاملاه زي الجزء اللي هناك ده عاملينه قاعدة في ميزة ان احنا باصين على جولف كبير بالجنينة وعن الشجر العالي بتاعنا وبنبص من الضهر هنا بنشوف حمام السباحة بتاعنا لهوات الفخامة والتميز والرقي خلف مول العرب خطوتين لوصل دهشور مكانه راقي جدا لهوات التميز. اتمنى لو الفيديو عجبكم. ما تنسوش الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس ولايك وشير على عدد ما نقدر. عشان نقدر نوصل لأكبر عدد من الناس. اتمنى يكون فيديو النهاردة حذر داكم. تزنوا مننا كل جديد في عالم العقارات والجوالات وال وان شاء الله احنا يمكن اتأخرنا كتير في تقديم ال... النشرات العقارية وكلام عن السوق العقاري و... واي استفسار بتحبوا تستفسروا عنه. اتمنى يكون الفيديو عجبكو. انتظروا مننا كل جديد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.